Читаємо вас на смертельно красивий вистач. Ми розробили цю експозицію, що змінює уявлення про мистецтво. Представлені роботи окреслюють тонку межу між байдужістю і мудрістю, горем і безмежною радістю, життям та смерті. Це вистача мистецтва. Це моя можливість привлечити ваше увагання а який волчать не взяв. Ми приїхали на смертельно красиву виставку нової художниці, про яку говорять всі київські митці. Але, як виявилося, картину малювала не вона. Ми маємо зізнатися вам. Тетяна Клименко не художниця. А те, що ми бачимо навколо, це не твори мистецтва. Це готознівки гістологічного дослідження легень Тетяни, Збільшення 100 разів. В 2019 году, в апреле месяце, мне был поставлен диагноз «рак лёгкого». До постановки этого диагноза я чувствовала себя, ну, абсолютно здоровым человеком. Я занималась спортом. Я работала. Я вообще не употребляла алкоголь. Я не курила. Очень хочется, чтобы люди больше внимания обращали на своё здоровье, больше о нём заботились. 70% больных, к сожалению, на сегодняшний день обращаются к доктору уже на последних стадиях. It's World Cancer Day, and we really like to take this opportunity to raise awareness about the, the topic of, of cancer. There was that every year in Ukraine the number of people dying from cancer is enough to stay. So the amount of Talent lost, the amount of passion and energy lost every year. So luckily in the case of Tatiana the outcome was positive and we are really happy to see you here. Lung cancer is a devastating disease, but if we detect it early, we can produce better outcomes. Віно you know, really Ви знали, куди ви йдете? Я знала, що я йду в національний музейна галерея, але я не знала саме, що буде на цій виставці, яка називається Смертельна Росія. Ви встигли ознайомитися з виставкою до того, як відкрили істину. Так, ми коли зайшли, було дві... 5 хвилин для того, щоб переглянути картини. Я подумала, що це щось таке цікаве, це якийсь паттерн, що це, будь ласка, розкажіть мені пошвидше. Але те, що виявилося, я перебуваю під впливом зараз від враження. Тетяна, я так розумію, вам запропонували зробити от такий перформанс, коли про вас там всі говорили, митці, що от є така нова художниця. Вам це запропонували, так? Щоб так. Як ви відрагували з від, самого початку, коли це почула цю ідею? Ну, особливого бажання участвовати в цвинстовій виставці, скажу, б, сразу не хотілось. Але так, як я розуміла, що вона принесе огромнішу пользу для людей, естественно, я согласилася. Тому що люди повинні знати про цю проблему при можливості вирішати її на ранній стадії. Що в ідеалі люди мали б зараз зробити після того, як побачили і почули вашу історію? Посмотрите на ці красиві знімки <звистити> і завтра починаю обслідування. <звистити> так, ці картини малювала не Тетяна Клименко, а рак легені. Вся ця виставка – це спосіб донести людям про проблему раку.